અને ખાસ અમારા વિરામા ની ફરમા મળી મળી ગવાયમણ નો વાતો કરી જઈ ગણી તયું જા સહન થાય માંડી તને સાર વાતો થાય જોયું જાય મારા વીણામાં ની વાતો થાય માંડી તને શેડે શેડ શેડ મહોણી એના આપણે લીલા લેરશે એ મહોડી વાળા સિંહ કેવા ગણે બંધાય ના પણ કદાચ <fault of Deborah breathing> <pros> <senzaulars> બાકી ભૂત કો પલિત કો જોડકો તો હું હોદી ખોરી મળે માતા નહિ હા મારું ખંડ એવું છે ને હાથ ભુવા ભેગા થાય ને હાથ દાળો દોણા જોતા પાટ મોડી મારું મોહની પાવર એવો છે આ કદાચ મને ઓળખી દો તો એકસો નહી આવો આવો મારી વીણા માં સીટી ને મારા વિનુભવાની અરે મા વિનુભવાનું અને વચ્ચે વળગે તો કોકનો નો ખોડો કાઢ્યા પાવળિયા ખવા કાદો દુઃખ ના દાડા જોયા ઘર મેં ખૈડ્યું ના હોય અરે રેરા જેનું પીઓર પાતરું હોય હારું જાડું ને જુરાવર હોય એને તારા માતા માતાના વર્તા આવે પવળિયા ખ